Russell Man Beats معي بيت نسحل اخصامنا علي كيك ولا سنير ايه اي حاجه راب عليه عيانين في دماغهم دول بتوع اتكيت انا مصري على بوفا مش باكل خضار سوتيه ما فكرش في الكلام كل لما اكون واثق فيه عايزني اعمل اقول في الطريق همشي عليه لو جبت اي رابر مش فارق اعملهم بانيه دلوقتي انت بتسالني احنا في مطبخ ولا ايه حلو تيرك بس فاكرني مش هجيب اخري لو بتراب بالصعيد هقولك قابلني واخري بارع في الشغله ومش محتاجكم في صحتي دي بفة كاملة ومهما تعلو برضو تحتي صادق في كلامي وعليكو باب فليكس بناكلهم نابنى كلهم يوماتي استريب على الضرب استكس جامدين عليهم فبنديلهم ندلهم بعمل عظمة ومش محتاج اقول ده وشوف اسمع فيه نفسك هتلاقي ده ما تقارنش ومش مستحلع عليك وهقولها شوف بالرص افارات ازاي اتعلم خدها زق او او شعبي او تراب او دريل على اي بيت بواتي بوصل لانهيل كلامكم بيزلتن ان احنا فوق ما مبتستحملوش كلامنا عشان انتو انتو فين وقدينا مكملين على اي طيب بيت نخلص من الثانويه ونقابلكو في العيد قلتها اسطوره الراب ومحدش صدقني بكرة تشوفوا هوصل ليه فين ومش هتفهمني لسه مصدقين نفسوكم ان انتو جامدين بعد كل ده هقول فين الرابسين عليكم مش بهزر ده انا بعمل راب مين فاكرين زييني واصلي مش بوشين لسه هفضل عافر والحلمي اطول اعذرني اصلي مش بكتب المكتوب اني هفضل اكون رابر وحارب الاسود الحالة دي هفوق كل الحدود اعتبرني بكتب كلامي على ورق شجر مختلف عنهم ومش بفهم غير القدر مش بقول اني ساسجن مش بالفطر بالخطر واللي يجي على السكة هيحصل اللي حصل براب على بومباب والناس مش مصدقه دلوقتي يقولولي لي في ابي يوسف بقى بس بحب اثبت من اني اقدر اعمل اي حاجه لاجل دماغي وافكاري ما تكونش في الزباله ومش بصنع تكارير كبيرتي ايه ولو حد فاكر يعديني عليه مشغن ينطق ويقول اي حاجه يا عني من القاهرة للعالم الكل يشهد دي